Взагалі, червень – це місяць великих самітів, саміт Європейського Союзу, саміт Великої Сімки і саміт НАТО. Погана новина для України у тому, що жодна країна не вступить у війну з Росією прямо на боці України, але добра новина у тому, що Допомога буде всеосяжною і будуть створені такі світові умови, які дозволять Україні Україні перемогти у цій війні, саме НАТО можливо найбільше несе найбільші зміни у стратегічній ситуації навколо України і, взагалі, в ситуації навколо Росії і перспективах миру цей Саміт відомо, що він затвердить нову стратегічну концепцію НАТО. Це зміна важлива, порівняно із 2010 роком, коли була прийнята попередня концепція, що будувалась на ідеї перезавантаження відносин з Росією, яке відбулось після нападу Росії на Грузію. Тепер концепція абсолютно Нова Вона, звісно, будується на тих елементах, які є традиційними для НАТО, але за низькою питань це новий документ з новим баченням, і на основі цього бачення будуть будуватись нова система оборони НАТО, яка зазнає дуже великих змін. Посадовця НАТО говорить, що це найбільша зміна після закінчення холодної війни. І так, що буде нового в новій стратегічній концепції НАТО? Перш за все, Росія вже не буде партнером. Відбудеться кардинальний відхід від ідеї залучення Росії заради її змін. Буде, це буде кардинальний відхід від ідеї постполітік, яка проводиться Німеччиною вже багато десятиліть. І зараз ця політика, вона кардинально змінюється, як змінюється і роль Німеччини в рамках НАТО. Друга важлива новина цієї стратегії в тому, що в ній вперше буде згаданий Китай. Але не як головна загроза, на відміну від Росії, але, але як новий виклик і найбільший виклик стратегічний виклик для НАТО у великій перспективі буде уперше згадана важливість ситуації в Арктиці особливо за рахуванням приєднання до НАТО Швеції і Фінляндії і буде значно збільшена увага до кібербезпеки. Просто через ту обставину, що на момент прийняття попередньої концепції до інтернету було приєднано ну, приблизно 7 мільярдів пристроїв по всьому світі. Зараз таких пристроїв 50 мільярдів. Тобто це питання набуде значно більшої уваги і з боку НАТО. І нарешті в цій концепції буде приділена більш, більша увага до питань клімату і тут треба розуміти, що мова йде не просто про, про політичне ставлення до питання клімату. А питання у тому, що клімат змінюється, і НАТО треба готуватись до операцій у тих зонах, де клімат змінюється. Це накладає нові вимоги до озброєнь і військової техніки, це накладає додаткові вимоги, нові вимоги до концепцій і оперативних планів ведення бойових дій, і, зрештою, це вимагає від НАТО іншого ставлення до джерел енергії, які використовуються озброєннями і військовою технікою. Це не тільки обмеження, але це і нові можливості. Зараз можна робити дрони, які... Майже вічно можуть знаходитися у повітря завдяки новим джерелам енергії, зокрема соняшньої, і значно більше увага буде приділена в стратегічній концепції НАТО питанням розвитку технологій. Що стосується України, навряд чи буде кардинальна зміна стосовно стосовно планів приєднання або обіцянок щодо приєднання, але важливо те, що двері НАТО залишаються відчиненими. Тобто під впливом тих подій, які ми спостерігали, і під впливом нападу Росії на Україну, жодним чином не міняється ідея відкритості НАТО для, для нових членів. І тут важливо те, що, скоріше за все, та така важлива ще не так давно Ідея як приєднання до плану дій заради членства вона просто припинить бути актуальному тому що процедура приєднання до НАТО звужується до юридичної процедури яка закладена у Вашингтонському договорі сама ця процедура вимагає ну скажімо від початку до завершення до фактичного приєднання рік або два і ми це побачимо на прикладі Швеції і Фінляндії, які отримують політичне запорушення вже на цьому саміті. Потім буде юридична процедура ратифікації всіма членами НАТО відповідного протоколу про приєднання. Як тільки цей протокол буде ратифікований всіма членами, ці країни стануть правонаправними членами НАТО. Цей новий стратегічний погляд, він значно вплине на розбудову сил оборони. Те, що можна впевнено говорити, буде збільшена кількість сил високої готовності. НАТО не готувалося до Великої війни, але під впливом загрози, яку зараз становить Росія, така підготовка відбудеться. І вже наступного року можна говорити, що в рази будуть, буде збільшена кількість сил високої готовності, які не просто знаходяться в кількісті, на своїх базах в рамках національної юрисдикції, але будуть готуватись до виконання конкретних військових дій. Причому важливо те, що буде сили високої готовності вони отримують своє географічне призначення. Якщо раніше сили реагування НАТО, вони готувались для виконання будь-яких дій, зараз відбудеться зміна і вона полягатиме у тому, що певні підрозділи членів НАТО будуть готуватися до виконання місії у конкретному регіоні. Вже зараз визначена бригада німецька, яка готується для захисту Литви у разі нападу на Литву. Тобто конкретна бригада німецька має конкретне призначення, вона буде тренуватися із силами оборони Литви і, можливо, буде розташована на постійній основі в Литві. Така ж сама ситуація з іншими країнами. Ми ще не знаємо цих планів, але все це буде визначено і все це почне працювати вже наступного року. До, до наступного року будуть проведення підготовки і з наступного року ситуація кардинально зміниться. Крім того, в рамках передового базування НАТО, сил НАТО, яке ми бачили 14 2014 року у Східній Європі, збільшиться рівень сил передового базування. З батальйонного рівня цей рівень буде підвищений до бригадного. Тобто, якщо раніше е, планували, що певний батальйон може виконати певну тактичну задачу у разі непередбачуваної ситуації, зараз мова йде про те, що е, е, НАТО готується до оперативних операцій силами, принаймні, бригад, і вони будуть розташовані ближче до, до кордонів Росії і відповідно вони будуть знаходитись ближче до кордонів України. Крім того, в рамках передового базування значно збільшиться логістична підтримка цього базування. Тобто будуть створюватись об'єкти, на яких буде розташовуватись важке озброєння, будуть роз... зберігатись паливо-мастильні матеріали, буде зберігатись все, що необхідне для введення війни. Це, цього не буде на території України, напевно, в рамках цього, цієї перебудови, але все це буде ближче до України. І нарешті конкретно для України буде наданий всеосяжний пакет допомоги. Він насправді буде логістичний, там не буде важких озброєнь, з боку НАТО як організація, але треба сказати, що НАТО як організація взагалі не має власних збройних сил. НАТО — це, перш за все, система керування військами і підготовки для, до бойового застосування. Тобто НАТО — це логістика і штаби, і система планування, але такий пакет буде Україні наданий, принаймні логістичний. Білорусь, ми бачимо, знаходиться під дуже великим тиском з боку Росії. Плани Росії вони не зовсім зрозуміли, але, але ми можемо говорити про те, що взагалом хоче Росія від Білорусі. Цей значний тиск, мені здається, пов'язаний з тим, що відбуваються ті, ті кардинальні події, про які я говорив в контексті самітів Європейського Союзу, НАТО і Великої Сімки. Росія поспішає і створює цей збільшений тиск на Білорусь. І про те, що тиск великий може говорити навіть така, такий зовнішній індикатор, як те, що лідер Білорусі Лукашенко під час зустрічі з Путіним знову став щось записувати у блокнот. Таке було тільки під час під час народного протесту в Білорусі, під час після спотворених президентських виборів, і зараз знову це повертається. Це означає, що Лукашенко знаходиться у вразливій позиції, і він може йти на поступки. Чого хоче Росія? Ну, напевно напевно, вона хоче вступу Білорусі у війну проти України своїми військами не тільки територією, але і військами. І таким чином Путін вимагає від Лукашенка спалити всі мости, які ще існують для Білорусі щодо виходу з цієї ситуації. Тут треба нагадати, що наявним, що є рішення, міжнародне рішення, воно не зовсім опорнуло, але була все ж таки заява, колективна заява з боку ОБСЄ, що поки Білорусь не приймає участь у війні, у війні власними військами, а тільки надає територію, її не вважають учасником цієї війни. Це певний коридор виходу для Білорусі з цієї ситуації. Якщо Білорусь вступить прямо у війну, це буде означати, що жодного виходу для Білорусі вже не існує. Вона буде розділяти долю Росії у цій війні. Тому ситуація для цієї точки зору серйозна. Але з іншого боку, судячи з останньої зустрічі Путіна і Лукашенка, все ж таки мова не йде про перекидання нових російських військ про озброєння Білорусі для нападу на Україну. Там, скоріше, мова йде про використання тих радянських озброєнь, які є в Білорусі для власних цілей Росії. Дуже характерна ситуація з анонсом ядерного статусу Білорусі і стосовно переобладнання літаків Су-25. Там була навіть така ситуація, коли Лукашенко уточнив, мова йде про Су-35, Су який дійсно може бути облаштований для ядерних місій. І Путін наполегливо поправив про Су-25. Справа в тому, що Су-25 ніколи не планувався у Радянському Союзі для виконання, Канання ядерних місій наврядчі щось змінилось. Цей літак не для ядерних місій, але план полягає у тому, що ці літаки мають бути передислоковані в Росію для переобладнання, і напевно, це просто це просто використання білоруських озброєнь у звичайній війні. Були повідомлення про те, що те ж саме відбувається із складами боєприпасів, наприклад. Тобто існує індикатор того, що мова, все ж таки не йде про конкретний, конкретну підготовку нападу Білорусі на Україну. Можливо, Лукашенко з цієї ситуації і на цей раз вивернувся. Але у загальному сенсі небезпечно те, що існує загроза ну, так би мовити, відтворення СРСР цього року в контексті століття з часу утворення справжнього СРСР. Таке... Теоретично може бути. І цей план небезпечний тим, що Росія намагається в рамках цього ж аншлюсу Білорусі, так би мовити, також анексувати частину тих територій українських, які вона зараз контролює військовим чином після нападу 24 лютого. Тобто це певна небезпека в посилення планів утримання територій українських. Інший аспект, який може бути важливим, це те, що Путін постійно намагається переграти історію холодної війни і, і створити виграш там, де радянський Союз програв. Це стосується розміщення іскандерів ракет оперативно-тактичних ракет і а можливо не тільки оперативно-тактичних, тому що є версія і середньої дальності, у Білорусі, включаючи, як було сказано, ядерний варіант і це потенційно створює ну, так звану ракетну кризу в Європі, яка повторює кризу 80-х, коли Радянський Союз розгорнув в європейській частині ракети СС-25, Сполучені Штати у відповідь розгорнули в Європі, в країнах НАТО, аналогічні ракети за функціями. І це створило певний, певну кризу, тому що не всі країни НАТО готові були це підтримувати. Був створений такий розкол. Він, зрештою, був подоланий в рамках НАТО, і Радянський Союз пішов на поступки, на так званий нульовий варіант, який закінчився договором, вбилився у договор про ракети, середньої меншої дальності, і зрештою він сприяв розпаду СРСР і взагалі припиненню холодної війни. І таке враження, що і цього, цього разу Путін намагається переграти цю історію і створити виграш там, де Радянський Союз програв. Але, напевно, це не буде успішним для Росії, я в цьому впевнений, тому що ситуація не та, і, і ракети не ті, і взагалі баланс сил вже не той, тому програш Росії тут, тут гарантований, але це не виключає того, що Росія може створити, може піти на якийсь дурний крок, такий самий як напад на Україну. Тобто оці два аспекти ситуації з Білорусією, можна, можна було б позначити як загрозливі. Але зрештою моя оцінка, моя оцінка вірогідності вступу Білорусі у війну на боці Росії і прямий напад на Україну все ж таки це все ще 50 на 50. Головне, що відбулося на саміті Великої Сімки, це відома фраза про те, що Україна буде отримувати допомогу стільки, скільки потрібно. І ця допомога буде всеосяжною. І ця фраза вбудована в багато інших рішень Великої Сімки, які створюють умови для надання Україні допомоги. Росія намагається загострити ситуацію на світових ринках, намагається пришвидшувати інфляційні процеси, намагається створити кризи в енергетиці і на ринках продовольства з тим, щоб партнери України переглянули плани допомоги нашій країні. Але ті рішення і ті обговорення, які були на саміті Великої Сімки, воно говорить про те, що жодні плани стосовно глобального розвитку під впливом дії Росії не змінюються. Так, це створює проблеми, але ці проблеми, будуть вирішуватися. Головна проблема в тому, що у світі розігнана інфляція на високому рівні. Це сталося не тільки внаслідок російського нападу, це результат економічних кроків в рамках під час пандемії COVID-19, але напад Росії на Україну загострив ці проблеми санкції проти, проти Росії загастрили ці проблеми і зараз інфляція розібнана і вона може призвести до рецесії. Країни Великої Сімки не хотіли би цієї рецесії, але, для, але зрештою це не така вже велика проблема, тому що рецесія автоматично знизить ціни на енергоносії. Проти рецесія не може бути бажаним планом, бажаною метою світового розвитку, тому е, прийняті рішення і обговорювалися ті рішення, які ще не прийняті, але можуть бути прийняті стосовно того, як, е, як обмежити ціни на енергоносії, які є зараз головним чинником збільшення світової інфляції, яка може призвести до рецесії. Конкретних рішень не прийнято, е, обговорювалися різні ідеї, Багато що залежить від, від відновлення діалогу між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією стосовно збільшення видобутку нафти і багато що залежить від тих темпів, якими Катар зможе замістити російський газ на світових ринках. Це вимагає часу. Зараз Росія йде на загострення, намагаючись прямо зараз створити таку ситуацію, яка змусить переглянути і шостий пакет санкцій Європейського Союзу, який вже прийнятий стосовно нафтового ембарго, і змінити плани стосовно сьомого пакету, в якому можуть бути запроваджене газове ембарго проти Росії. Е, є ідея створення, створення картелю споживачів енергоносіїв для того, щоб протидіяти картелю виробників енергії і таким чином обмежити ціни таки, такою картельною угодою. Це рішення обговорюється і воно зафіксовано у рішеннях Великої Сімки, але воно ще не прийнято, тому що, тому що все ж таки це не дуже ринковий механізм, а більшість країн, розвинених країн, намагаються вирішити проблему високих цін на натуру все ж таки ринковими механізмами за допомогою скоріше лібералізації ринків, ніж їх адміністративним регулюванням, подібно тому, як нафтова криза була подолана у 1970-ті роки, коли було ембарго арабських країн проти західних країн у відповідь на підтримку Ізраїлю. Але загалом всі рішення, які прийняті в рамках саміту Великої Сінки, вони говорять про те, що плани зеленого переходу, який Росія намагається зупинити, вони не змінюються. Можуть змінитися певні терміни на рік-два, можуть змінитися певні рішення стосовно темпів відмови, скажімо, від... Від вугільної енергетики і від ядерної енергетики, але загалом план зеленого переходу залишається в силі і він має до середини століття призвести до вуглецевої нейтральності, тобто, тобто забруднення атмосфери має бути нульовим. Порівняно от, з тим рівнем, який існував до реєстрації початку змін клімату. Ну, і зрештою, Велика Сімка не забула про стратегічну проблему, пов'язану з Китаєм. Там було прийнято рішення дати світу альтернативу насамперед бідним і бідним і країнам середнього рівня розвитку дати альтернативи китайським інвестиціям. Китай дуже багато інвестує у інфраструктурні проекти по всьому світу. Це спроба посилити вплив Китаю і зробити ці країни залежними. І от було прийнято рішення акумулювати приблизно 600 мільярдів доларів на інфраструктурне інвестування по всьому світу, яке дасть альтернативу тим країнам, які зараз залежать від Китаю. Але в цілому, в цілому всі ці плани, вони зрештою обертаються навколо війни, яку Росія почала проти України. Перше це підтримка України, стільки, скільки буде потрібно, і друге створення світових умов, які не дозволять Росії шантажувати світ підтримкою України. Україна переможе тому, що це історичний імператив. Ніхто не знає, чому, але цей факт констатований і він був закладений навіть у стратегію стримування, яка, яка застосовувалась проти Радянського Союзу і зрештою була успішною. Цей факт полягає у тому, що система влади в Москві така, що якщо немає територіальної експансії, ця влада вбиває саму себе відбуваються кризи, після яких е, начебто все змінюється, а потім знову починається е, повторно, повторно, повторно Росія або Радянський Союз або Російська імперія намагаються територіально розширюватись для того, щоб зберігати внутрішню стабільність. Я не можу пояснити цього факту, але я вірю Джорджу Кеннену, який це помітив і, власне, створив, розробив основи стратегії стримування. І от зараз склалась унікальна ситуація, коли стратегія стримування може бути доведена до фіналу. Якщо під час Холодної війни західні демократичні країни намагались, стримували, і намагались стримувати і стримували Радянський Союз від територіальної експансії, щоб наблизити його самогубство, то зараз виникає ситуація, історична можливість взагалі змінити сам цей принцип, який існує в Росії. Якщо Росія зазнає е, нічомної поразки в Україні, це, напевно, змінить сам той принцип, який змушує її територіально розширюватися заради, заради власного е виживання. І, мені здається, більшість впливових країн світу все це розуміють. Щоб вирішити це, цю історичну проблему постійної територіальної експансії Росії, без якої вона не може просто жити, треба завдати нічівної поразки війні, яку вона почала 2014 року і перевела на новий рівень у лютого цього року. Тому Україна має перемогти, вона переможе, тому що цього вимагає історія. І саме ця перемога, зрештою, зробить Росію кращою. Тільки після цієї перемоги України Росія зможе стати миролюбною гуманістичну країною, яка буде сприяти світовому розвитку, а не руйнувати світовий розвиток, як вона намагається робити зараз.